На Миколаївсько-Херсонському напрямку в бою поранення отримав військовий Максим. Сьогодні чоловік прийшов на своє перше заняття з реабілітації. Проблеми переломи, позвоночники, грижі, травма коліна, травма передпліччя. Ну, в общем, все на одне. Пішов в шпиталь, мене направили сюди, тут мені люди допомагають. Лікування безкоштовне. Це, ну, ви перше заняття. А так, психологічно все нормально. Аби здоров'я поправити, і буде все окей. Військовослужбовців до реабілітаційного центру направляють з воєнного госпіталю. Тут вони отримають безоплатне лікування. А зараз до за нас звертаються пацієнти з наслідками вогнепальних поранень, з травмами осколковими пораненнями та й ожогами та й другими тяжкими пораненнями. Лікарі військового госпіталя направляють до нас хворих, з якими ми займаємося реабілітацією після тяжких поранень і наслідків осколкових поранень. Безкоштовну медичну допомогу можуть отримати і цивільні, що постраждали від обстрілів російських військ. Серед них – Павло. На початку повномасштабної війни чоловік отримав уламкове поранення. А у вас яка проблема? Ви тут з чим займаєтесь? Осколки. Травму десь на фронті? Ми коваємо. у початку вогню, попавши досі. Найпоширеніші проблеми, з якими звертаються до медичного центру, травми хребта та уламкові поранення, розповідає лікар-реабілітолог Владислав. Зараз, як така обстановка, то приходять з грижами, післяопераційні процеси, після гриж, також порушення осенок, так як навантаження йде і проявляються грижа. Також після поранення, ой, теж, вверхніх плечових і. Колійних вистамований. Якби індивідуальні заняття ми підбираємо згідно діагнозу до пацієнта, наприклад, якщо цей пацієнта після операції грижі, то ми займаємося індивідуальним заняттям, Оце, Працюють біля стіночки зі спеціальним санародженням. Станом на 17 листопада безоплатні лікувальні та реабілітаційні послуги отримало 128 пацієнтів. З них 122 військовослужбовця, працівники поліції та ДСНС за направленням з військових госпіталів. Двоє внутрішньопереміщених осіб та чотири мешканці області, які отримали травми і поранення внаслідок ворожих обстрілів. Розповів директор реабілітаційного центру Дмитро Моторний. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.